بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين انا العسكري فايز ناصر بن خليفه مطيري في الحرس الوطني الكتيبه 41 السريه الاولى السريه الاولى الرقم العسكري 6 رقم السجن المدني 112617 2350 تين من الرياض تقريبا قبل سنه ونص لواء وقبل شهرين احنا في عاكفة استيسرت انا في 1-7 تاريخ 1-7 اه 1439 اللي هو 18-3-2018 يوم الأحد يوم الأحد الساعة نعم في أخير المعركة الساعة تقريبا 11 أو 12 نعم جانا علينا هجوم واستيسرت نعم لي في موقع انسحبه وفيه قتلى واسير اللي هو أنا اللي في الموقع تعاملهم تعامل اخواني تعامل مسلمين الى اخو مسلم اخلاق نبيله اكرموني ضيفوني حتى لبسوني واطعموني وحتى عالجوني وكل كل ما كل كل تعامل الحسن والنبيل وجدت منهم نعم كان في جروح وكان يهتمون يهتمون لحالي وانتم تهتمون لنفسي وانتم وانتم لحالي وإنتبهون لوضعي شفت حرص منهم. واحب اوجه رساله كل من يسمعني والى الاهل والاخوان والوالده اني بخير وبنعمه وبصحه وعافيه. لمست التعامل من قبل اللجان الشعبيه تعامل اخوان تعامل مسلمين اخلاق نبيله حسنه. وحسنة من هذا غير اللي اللي ما من جروحه ومن اللي هو اللي فاقد اهله واللي فاقدنا اخوانه واللي فاقد ويتعامل معي بتعامل اخو ناسي كل الجروح اللي مرت عليه وتعامل معي متعامله معاملة اخو ومعامله انسانيه ومعامله دينيه شرعا واسلام احب اوجه رسالة كل من يسمعني واناشد الشعب واخواني واهلي وكل من يسمعني من واناشد الحكومة ان ينظرون الى حالنا الى حال الاسراء اللي لهم تقريبا سنتين انظروا في حالنا واقبلوا بأ... واقبلوا بأ... اللهم صل وسلم اقبلوا بتبادل بأ... الاسرى. بتبادل الأسرة بين الأخوان ثاني آآ... شيء أحب أوجه للقبيلة كاملة طالبوا بنا وطال... ويا أخوان ويا شعب طالبوا بنا آآ... ووقفوا الحرب لأن الحرب آآ... مهلكة واليوم حنا نقول آآ... نريد السلام نعم نريد الصلح نريد والرحمة بينهما